Hei, jeg heter Magnus Nord, og jeg er dyslektiker, og jeg har aldri vært noe særlig glad i å skrive. Så jeg har egentlig alltid ønsket meg sekretær, og nå har jeg endelig fått det. Gjennom en IKT-tjeneste som heter tallegjenkjenning. Tallegjenkjenning, det er rett og slett sånn at du snakker inn i en mikrofon, og datamaskinen skriver ut det du har skrevet. Ganske fantastisk. Science fiction sier noen. Virkelighet er det faktiskt blitt i den dagen vi lever i nå. Egentlig har dette funnets i mange år. Det har vært sånn at på engelsk så har for eksempel leger i mange år brukt programmer som Dragon National Speaker og snakket in kommentarer som har blitt skrevet ut etter å ha blitt kontrollert senere. Så for et par år siden så kom dette här også på norsk og også tilgjengelig eh, iPhone iOS 8. Så hvis vi tittet nede på, til venstre for mellomtromtasten på iPhone, så har du en mikrofon, og trykker du på den mikrofonen, ja da kan du snakke inn en beskjed eh, på iPhone. Den varer i 30 sekunder, og så stopper den, og så må du starte den på nytt igjen. Det har varit fantastisk hvis du har iPhone, men nå har det også kommet en fantastisk tilsvarende tjeneste til datamaskinen. Og det kalles for stemmestyrt skriving, og du får det i gratis verktøyet, skriveprogrammet til Google Disk, det som tidligere het Google Dokumenter. La oss gå inn og se hvordan det fungerer. Här har jeg en vanlig nettleser. Jeg er logget in. Jag går opp i høyre hjørne og velger Disk. Da går jeg inn på Google disken min, og nå skal jeg opprette et nytt dokument. Da går jeg opp på toppen her, velger ny, velger Google dokumenter. Og da skal jeg gjøre teksten litt, litt større, så dere ser hvordan dette faktisk fungerer. Da har jeg gjort den større. Da går jeg til verktøy, og så går jeg til stemmestyrt skriving. Dere ser det står det på verktøymenyen her. Då klickar jag på stämnestyrd skriving, Så ser vi borte till vänster att jag får hopp en mikrofon. När jag brukar den första gången så klickar jag på den och då da frågar datormaskinen om det är grejt at datormaskinen får bruka mikrofonen och du du säger ja till det. Här kan du välja olika språk som du ska snacka in så hvis du ska snacka in på engelska så väljer du engelska och så videre. Men jeg skal nå se hvordan dette fungerer på norsk. Då klikker jeg. Hei, dette er en presentasjon som viser hvordan datamaskinen kjenner igjen det jeg sier. Ganske imponerende, ikke sant, at den skriver ned det jeg sier. Foreløpig så synes det er ett problem at du ikke kan si dott eller punktum. Det pleier jeg å måtte skrive inn selv og så fortsetter å snakke. Jeg har i hvert fall ikke fått del enda i begynnelsen av 2016 at jeg sier punktum eller dot, og så skriver jeg punktummet. Så det er ett forbedringspotensialet, men det er fremdeles et kjempe kjempebra verktøy. Til slut for dig som ikke klarte å få noe mye ut av mikrofonen, hvis du går ned til høyre, så kan du trykke høyreklikket på høytaleren, og så velger du innspillingsenheter. Og der kan du gå in og velge den mikrofon du ønsker å bruke. Og hvis jeg ville bruke denne mikrofon så trykker jeg bruk som standard og OK, så har jeg valt den mikrofon som automatiskt automatisk vil bli brukt når jeg spiller inn. Det er selvfølgelig sånn at jo bedre mikrofon du har, jo bedre er rettskrivinga. I forhold til at Google känner igjen det du sier. Lykke til med din sekretær, jeg elsker min.